Presiune uria pe umerii Viorica Dencil, în funcție de ofert vom organiza sau suspenda greva general. Sindical sub linie se vor întâlni, mari, cu premierul Viorica Dencil, imintri muncii, i de Finanie, pentru a analiza regulamentul de sporuri. În funcție de oferta guvernului, acetia vor decide dacă vor intra sau nu în grep general pe data de 11 mai. Atecme ca guvernul SG se o luie pentru a stinge conflictul declarat de Federația Samitas. În funcție de ofert, va trebui să evalueze dacă se pot declana mecanismele de organizare sau suspendare a grevei generale, a declarat, pentru Mediafax, viceprei Federației Sanitas, Mircea Ciocan. ce în cadrul întâlnirii cu oficialii, vor discuta principalele probleme care îmi mulțumesc pe angajaii din sistemul sanitar. Vom discuta despre acele trei revendicări ale Federației Sanitas pe care noi le-am formulat. Prima este legată de creșterea salarial pentru toii angajaii din sistemul sanitar. Stoparea secederilor salariale care s-au produs până acum. A doua revendicare și cea mai importantă este eliminarea plafonului de 30 la limita sporurilor. Punta treia revendicare este legat de negocierea contractului colectiv de muncă, atât pe sectorul de senetate, cât și pe cel de asistență social, a adugat Mircea Ciocan. Aproximativ 10.000 de salariai din senetate au protestat, se pe a trecută. În faca guvernului, menul umilit de reducerile salariale cauzate de plafonarea sporurilor, iar la începutul acestei se mai mulți angajați din spitalele din Ara au intrat în grevă de avertisment. Potrivit calendarului propus de Sanitas, pe data de 11 mai. Personalul din sănătate sublinierei din asistent social va intra în gre general, nemult cu mici fiind de secedere a sporurilor. <fixi> Sindicale subliniere în 5 sunt secederii salariale în domeniu cuprinse între 500 sublinierei 1100 de lei. Pe de alt parte, ministrul muncii, Iaolboa Vasilescu, a transmis, în contextul protestelor, ce nu s-a putut ajunge la o soluție cu sindicatele în ceea ce privește regulamentul de sporuri, iar dacă nu era asumat cel discutat, fără anexa 10, nu se puteau peleti sporurile în aprilie.